Здравейте и добре дошли в това видео, ще ви покажа как може да изтеглите Windows 10 директно от серверите на Microsoft с помощта на Google Chrome Вероятно всеки го използва, така че не го твърдя и не го имам за приложение а го имам като на браузър по подразбиране В Google търсим Windows 10 и след което Избираме първият резултат, който не се показва. Той е сайтът на Microsoft. След който избираме F11. И в дясно ще ви се покажа подобно екранче, в който това бутонче, което посочвам с мишката, при вас ще е изключено. Това бутонче прилича на телефон и таблетче, така че натискате върху него, трябва да е синьо и след което е, обновявате страницата тук има бутонче за рефреш, може да натиснете върху F5. Може да си разширите по този начин, който аз правя екрана си, е, да го разширя. И с задържане на мишката, нали с бутончето за серектиране, т.е. за избиране, може да плъзнете. Така. От тук първо избираме изданието, което е Multi Edition и Microsoft за сега не ни дава други нали, отделени едишъни, които може да изтеглиме. След което избираме по случая езика, който вероятно при нас ще е българският език, при повечето зрители, т.е. и след което вече избираме а, това, а, битовата версия, която искаме да изтеглиме. Просто натискате върху бутончето за изтегляне. И нали по случай при вас може и това да не го запитва, но при мен ще запитва, защото съм изтеглял преди. Натискам тук и вече и образа се изтегля. Ето, както виждате, тук по случая линкът е на Microsoft. По случай аз с това ще го откажа. Сега ще ви покажа и бонусът в това видео. Това е Windows 10 Enterprise. Не ви препоръчвам да го изтеглите от друг сайт, в който е нелегален, а само да го изтеглите от сайта, който аз сега ще ви покажа. Тоест оригиналния сайт на Microsoft пак. Пишът го готова. Така, нека да видим... Така. Нека да плъзгаме надолу. Ето го, Enterprise. Углъшвам център, ако не съм го прочел правилно, нека да бъда извинен, но това е резултатът. Долу в описанието мога да ви и линк. И ако търсите българският език, по случая го няма тук. Може да преведете страницата на български език с помощта на Google, ето тук. Но е, няма нужда. По случая аз малко ще ви обясня какви са разликите между Enterprise и нали, LTSB э, версиите на този Windows. Така, по случая, тук пише корпоративен, нали, Enterprise ще пише без превода. Тук има 32 битова и 64 битова версия. Тук има Enterprise LTSC. Значи, LTSC е вид подобно описание, доколкото аз знам, нали, ако имам грешка моля да ме поправите. Това е а... Едно обяснение, кратко разяснение, че е, е по-дълготрайна услуга, така да се каже. И просто като натиснете върху 32 или 64 битова версия, то директно ще започне да се изтегля, Или по случая нали, трябва да изберете къде да се изтегли, по случая пак цъкате тук. И вече нали, изтеглянето ще започне обаче. Е, Разликата на тази версия е, че а, никой човек не може да го купи, освен хората, които притежават фирми. Но обаче хубавото е на този Windows, е че е по-лека версия на другите Windows. Тоест е, компютърът ви ще бъде по-бърз и по-ефективен да при работа. Така, това беше всичко от мен, надявам се, че ви е харесало и проработило, ако ви е харесало и проработило, нали, дайте палец нагоре, може да цъкате палец надолу, вече не се виждат както видях в YouTube, така че може да натиснете и там, ако имате идеи за нови видеоклипове и хакове, може да ми пишете в коментарите, в ляло и в дясно ще има линк към нали, други видеоклипове, за които може да ви са интересни, може да ги погледнете, ако решите и до следващото видео.